Мариупа! Я ще минулого року хотів відвідати ту місцину і тоді щось дощ почав падати і ніяк не вийшло туди доїхати. Відправляємося ми за Маріупольський порт. Присілок піщаний, там проходить відомий вже декілька років фестиваль Маріуполь сіті. Пройдемося по самому присілку. Подивимось, як живуть люди. Я туди, коли попав, я прозвав цю місцину Фавели. Фавели Маріуполь, поїхали. Все, новорічні свята завершились, вже йде демонтаж ялинки головної міста Маріуполя, яка стояла тут перед драматичним театром. Це саме центр міста. От вночі цей напис набагато краще виглядає, а в день, ну, день, день є день. міста Маріуполя і саме на цьому місці планувалося відкриття ресторану «Макдональдс». Але тут у міськраді стали суперечки з приводу цього місця. Тут бачите, колись фонтан був і у цього фонтана є господар, якийсь арендар. Саме на цьому місці планувалося, будівля, планувалося будівництво ресторану «Макдональдс». Тут була міськрада, у 2014 році ну, її спалили і вона довго стояла занедбана, а тепер от ведуться якісь ремонтні роботи. Ну, дай Боже, відремонтують. Але місто дуже, дуже змінюється і головна перевага Маріуполя – те, що вони дуже змінили громадський транспорт. Дуже багато комунального транспорту тепер комфортного у плані того, що Великі автобуси, тролейбуси, можна заїхати з Возиком і ну, майже Європа. Славнозвісний пам'ятник Володимиру Висоцькому, у якого постійно крадуть пістолет. Висоцький без пістіка. А я пам'ятаю, цей парк таким занедбаним був. Шикарні дитячі майданчики. Це у центрі. Ну, це, це, це теж центр Маріуполя, але там біля драмтеатру теж шикарний дитячий майданчик. І тут ну, класний дитячий майданчик. І ще є парк е, біля будинку культури і Там теж дуже шикарний дитячий майданчик. Дані а, стояв пам'ятник вождю світового пролетаріату. Будемо дивитися, як напам'ятко. І мені подобається. Почався я моєї мети, а, це пляж Піщаний, а, і від уже вже буде моя піша подорож у бік Мілєкіна, і там я десь буду ночувати. Я на початку поселка, присілка Піщаний, і знаходжусь на території, де проходить фестиваль Маріуполь-Сіті. Зі свого міста виїжджав, у нас сніг, а тут навіть і море не замерзло. Клас! Сонечко у нас там трошечки ще десь пробивається і вітереться, але ну, для мене така температура прийнятна і комфортна. Саме тут проходить фестиваль Маріуполь-Фест. І, мабуть, Мешканцям прилеглих прилегли будинків не дуже подобається те, що тут відбувається. Бумз-бумз-бумц-бумц. 154-й, 18-п, це громадський І ще один сюди ходить, вибачте, не пам'ятаю Оце кінцева зупинка От наверху там дуже класний оглядовий майданчик Але я сьогодні тут не полізу Скоріше за все, буду завтра повертатися І піду через верх Я вам тоді зафільмую краєвиди зверху О, колодязь і що? Нормальний? Я думаю, що навряд чи... А, звісно. Блін, хочеться і вздовж моря піти. Щось надихає мене море. І хочеться залізти от туди, от, у Нетрі. А я колись там великом заліз. І мене це трошечки вражило. Ну, мабуть, все ж таки, я хотів це зафільмувати. Хотів подивитися ці Нетрі. То давайте все ж таки підемо це вже околиця присилка Піщаний Ну, починаємо заглиблюватися у нетрі У якомусь відео ця стежинка вже була Втягнутий буде, чи Бог його знає, двері відчинені, а не ну і, і собака, гавкає, може хтось їсть, Да, він такий, може бідолаги якісь живуть. На сторону підемо, тут ми на віліках, якось блокали. Я не знаю куди я йду, чи є тут вигід, чи немає. Прийшли тобік. Гайде назад. Навігатор мені пише, що оця стежинка мене виведе до моря. А я поки не хочу ще виходити на море, я ще хочу поблукати цими фавелами. Підемо тоді, тоді наверх. Давайте трошечки вниз пройдемося Гребіннящі ті От куди оця ці сходи ведуть, а? Сюди чи сюди, біди? Оці сходи мене виведуть на Верхню вулицю, і я тоді зможу вийти далі. І це, скоріш за все, влітку тут рибаки, мабуть, торлуватися. Ну, у деяких будинках живуть люди, а так більше зачинено. Копік, окей, ну там ми вже були. Підемо тепер сюди. О, тут сходи є. Оце сходи, я бачу, вони йдуть до якогось будинку. І от сходи є, Ну, ми підемо сюди. Це, мені здається, більш імовірний шлях, щоб вийти на загальну якусь вулицю. І ніфіга, і теж там чиєсь подвір'я, куди я заходить. Не дуже хочу. Може там нікого і немає. Але не хочу, а заходить. Пішли назад. Так, да, прийшлося повернутися дуже багато назад. Будемо шукати інший вихід. І знову не Але тут більш цивілізовано. Тут видно, що люди живуть. О, тут навіть газ є. Так. Треба трошечки під нажати, бо вже 15 година і треба хоч засвітло поставити на мету. Ну тепер я точно знаю, куди ми вийдемо. Все, виходимо. Нам туди ще вище. Фух, Фух вийшов. Ну все тепер. Прямо. Дай я дам дешастав. Ну так, да, схибив, треба було йти отам десь по а я поперся наверх. Ну от тепер, тепер пішли тільки туди. Вихідний вітер, треба буде десь сховатися, намет поставити. Там є якась галявинка така красива, прямо над морем. Непогано було б, якби там вітра не було б. О, ну а тут -от затишно, ну більш-менш дуже затишно. Але це чи буде безпечно? Ніхто не прийде до мене вночі. А хто сюди прийде? О, Бог його знає. Може хтось і прийде. А якщо цього боятися, то на халяру взагалі ходить кудись. І тут відразу ж і море. Можна буде на вечір. Трошечки почилити тут. <тум> ага. Я хотів пройти вздовж пляжа. Ага, зараз. Я дуже задоволений. Клас! Бомба! Ну тут, мабуть, і снігу ніколи немає, бо, бачите, ну, тепленько, може нуль, може, може десь, ну морозу немає, мені комфортно. Там ви вже бачили потемніння чи завершення світового дня у бік Маріуполя. Відфільмував трошечки вам таймлапса. м mm, да. Думав, посидюю на вулиці біля багаття. Ага, не знаю, чи дощ, чи то крупа така. От слухаю радійку. Слухаю, як чи сніг, чи дощ капає по намету. Погіршення погодних умов, слухаючи радійку, я почув. Ну, чекаємо завтрашнього ранку. Ну, кажуть, що сніг буде. Ну, Поки що я бачу тільки дощ. Не забуваємо про підписочку, не забуваємо про вподобачку, не забуваємо про коментарі що сподобалося, що не сподобалося. Ну і чекаємо завтрашнього ранку в Україні 21 година. Да, буду лягати відпочивати. До завтра до ранку. До завтра до ранку.